أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا قدمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قض فيه في التابوت فقض فيه في اليم فألقه اليم بالساحل يأخذ.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 و قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فطونا فلبث دسنين في أهل مدينا ثم جاءك قدرية موسى ayat tiga puluh tujuh seratus surah al alhamdulillah masih lagi ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala cerita hubungi dengan Kesah Nabi Musa Atau salam Untuk ketika Dia masih kecil Walaupun cerita pada awal ni Duk kecik hak Nabi Musa ketika Dia terima wahyu Dia nampak api di waktu malam Tapi Allah ta'ala Raya kepada dia Mau ingat tak? Masa mung kecil-kecil dulu Ketika belum lahir lagi Dan lepah daripada Mung lahir Kalau sekiranya Tidak aku takdir Mung boleh hidup ke dunia Nascaya Mung tak ada Atas dunia. Sebab apa tu? Sebab masa ibumu Sedang mengandung Fir'aun buat turun peritah Kepada semua rakyat Di negeri Meseh Apa tu? Iaitunya peritah Fir'aun nak bunuh budak-budak jantan semua tapi periduk ataupun dikekalkan anak-anak perempuan. Allah berayat kepada Nabi Musa, "Walaqad mananna 'alaika maratan ukhrar. Dan demi sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu berbagai-bagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Maknanya sebelum daripada meng lahir atau semasa meng kecil Allah hui nikmat, hui mung selamat daripada bunuh, daripada tentera Fir'aun. Budak lain mati belakang, tapi mung sarih, mung hidup. Ini, ha, nak katanya takdir Allah ta'anda ini. Ya bijak, dah ha mengatur satu-satu perkara, ya itu juga apa itu? Ith awhayna ila ummi kama yuha. Ayat ni kita baca dah ni, tapi ulas sekali lagi. Tetap kalau kami ilhamkan kepada ibumu. Dalam Quran itu katanya. Kami wahyukan kepada ibumu. Tapi dalam terjemuh. Dia terjemuhnya. Tetap kalau kami ilhamkan kepada ibumu. Sebab wahyu ini. Hanya tuhewi kepada. Orang yang jadi Rasul dan Nabi saja. Tapi kepada orang yang selain daripada Nabi dan Rasul. Dinamakan ilham. Ilham ni maknanya apa? Iaitu, Benda tu hewi, Peheh, Di dalam otak, Di dalam hati manusia. Orang-orang yang jurur, Orang-orang yang baik, Namanya ilham. Sebab tu, Orang-orang yang jurur, Orang soleh, Orang hati bersih, Dia berasa, Supaya melakkan, Mari duduk bisik di telinga, Dia dalam hati dia. Buatlah, ha, Juru lah, Jadilah orang baik, Bapak pun, Mungkin duduk buat, Benda-benda tak baik. Ha, Terjadi, ni nak ayat tanya, bersih hati ni adalah Allah Ta'ala wii ilham kepada seseorang manusia maka ibu Musa pun Allah Ta'ala wii ilham sebab ibu Nabi Musa dia takut takut duduk dalam keadaan Fir'aun waturung periatah <coughs> nak bunuh belakang perenyik belakang, budak-budak yang duduk adalah peruk sekali pun kena perenyik waturubik sebab Fir'aun yang mipi katanya ada budak sereh akan mari jijak dan akan musnahkan kejadian dia. Dengan apa tu? Dengan memberitahu kepadanya. Beritahu apa tu? Aniqz fihi fitabu tifqzi fil yam fa yulqihi al yam bisaa'il. Lepaskanlah anakmu di dalam peti. Ni pun sudah kita baca dah, tapi ulas sekali lagi. Buah buai dalam peti. Kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Lauk di sini maksudnya sungai ni. Bukan arti lauk sah tu tak. sungai ni. Maka biarlah lauk itu membawanya terdempar ke pantai. Maknanya, di sungan ni saat ni, air yang duduk mengalir gitu bawa peti saat ni, sapalah di satu tebing. Ini ha, Allah Ta'ala wipahir kepada muk Nabi Musa macam tu. Masa Nabi Musa dah kecil-kecil lagi. Supaya ke apa? Di diambil... Oleh musuhku dan musuhnya. Ha, ini tu herayat selalu dah. Musuh budak ni ni. Musuh akulah akan ambil dia. Dari sejarah, dari tafsir herayat katanya. Mok Nabi Musa ni. Masa kecut hati. Eh. Anuk ke saya ni. Nak lepaskah? Maka, mok dia nyusu dulu. Nyusu wiknya. Wei Musa masa tu kenye barulah tok dalam peti. Perangut. Ada satu riwayat katanya muk dia ni ikat tali. Ikat tali panjang jadi lepah Lepah peti masuk dalam Sungai Nil tu. Mananya lepah tali kalau kelpa. Takut-takut hanyut girata. Tiba-tiba tali tu ya bukan dok panjang sangat ki katanya habis dah. Eh, pas nak tidur lagu mana eh? Tak nak tidur dah. Peti tu kod gigi-gigi-gigi gi, gi. lalu tulah. Muk Nabi Musa ni rayat kepada anak dia seorang so perempuan. Kakak Nabi Musa. Rayat katanya, "Mu tolong titam tengok peti tu dia gimana." Ha tulah yang Allah rayat lepas pada ayat ni katanya. Kakak Nabi Musa ni Sekut roi tengok Peti tu nak pergi ke mana Hanyuk pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini Akhir sekali pergi siapa ke istana Firaun Yang berada di tepi sungai ni Itu gitulah Supaya ke dipungut oleh musuhku dan musuhmu Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku Perasaan eh, kasih saya oria terhadapmu Siapa-siapa jumpa Maka orang tu akan <coughs> Rasa rindu, cinta dan kasih Pada Munghe He Musa Padahal budak-budak lain mati Budak kecil Semua mati belakang Dan supaya engkau dibelah Dan dipelihara dengan pengawasanku Maknanya Aku akan cara sendiri Munghe He Musa Walaupun apakmu Becek daripada makmu Mungkin lagi duduk di dalam istana Fir'aun Tapi Aku cara sendiri kepada mung sejak daripada kecik-kecik lagi. Inilah. Dalam pimpinan ar rahman dia terjemuh. <coughs> Laper, nepak. Ia ya, Allah Ta'ala menanamkan perasaan eh, kasih sayang dari hati orang yang melihatnya sehingga ia dikasihi oleh Fir'aun dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan pengawasan Allah Ta'ala yang menjaga keselamatannya. Alhamdulillah ni Allah Taala wui pisik kepada Nabi Musa. Ni Nabi Musa dia duk dengar ni. Allah royak kepada dia. Semua ni adalah wahyu ketika Allah Taala kecek dua trum dengan Nabi Musa. Dia duduk dengar selepas daripada dia apa ni, lepa tukak dia jadi ular Tangi dia je selok dan ada, apa? baju dia duduk di bawah ketiak ni. Hai. Cahaya penuh tu help royak. Mu ingat dak he Musa masa mu budak-budak dulu? Ha tu repanggil royak ni. Ayat yang ke-40. Id tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Ketika kakak Nabi Musa dia pergi sekut roy tengok peti sat ni sampai di depan istana Firaun. Maka ke apa? Tata kalau saudara perempuanmu pergi mencarimu, lalu berkata kepada orang-orang yang memungutmu. Budak tino kecil jalan-jalan-jalan-jalan masuk di dalam istana Firaun. Ya kita kita gamak lah katanya istana istana ni orang tamada atau orang biasa-biasa nak masuk tak boleh. Tapi dengan sebab ke apa? Sebab kakak Nabi Musa ni ya, dia kecil lagi. Dia yang masuk dalam istana. Nabi Musa pun dijumpai oleh siapa tu? Isteri Firaun. Isteri Firaun nama ke apa? Nama Asyah mengikut hadis Yang Nabi SAW cerita Lepas tu saya set cerita sikit tak Asyah ni Sungguh katanya Bining Fir'aun Tetapi Allah SWT pelihara ime dia ni Adalah dia adalah salah seorang daripada ahli syurga Walaupun Fir'aun untuk laki dia Sebengih-bengih Sezoleng-zoleng manusia Siapa kau mengaku jadi tuhaar tapi Allah taala wibining Firaun Asia ni adalah seorang manusia seorang perempuan yang berjuruh yang baik iman dia kuat sehingga dia berdoa dalam satu doa Rabbib nili indaka baitan fil jannah wanajjini min Firaun wa amalihi wanajjini minal qaumiz zalimin wahai Allah binakanlah kepada aku subuh istanu semua humuh di sisimu di dalam syurga maknanya ya Allah kalau boleh aku nak duduk dekat denganmu ya Allah di dalam syurga selamatkanlah aku daripada firaun dan perbuat teh firaun tengok bini sendiri mitok dengan Allah aku tak siki kong dengan firaun tak siki campur tangan tak siki tak siki sokong perbuatan hak tok laki aku sendiri Tuh pun Allah adab dia mengaku dok katanya Fir'aun tutup lelaki dia sebab Allah tak ada di dalam Quran nabi pun layak di dalam hadis katanya akhirat sikit lagi di dalam syurga Allah tak ada wim nikoh tu dengan nabi saw nabi layak katanya asyiah bini Fir'aun akan jadi isteri aku ni ada di dalam hadis sebab dalam dalam Dunia akhir, apa e, e, negeri akhirat sikit lagi Dia ya, tak ada orang tak ada guru Tak ada orang tak ada guru Orang yang mati, tak ada bini, orang mati, tak ada belaki Tak ada siapa masuk mitok dia Supaya kita tengok dunia, zamil-zamilan ni dunia orang tidak ramai Orang okay? tidak pun kena tamcai Kena perhatian, katanya dah orang jatuh sikit, orang tidak ramai Kadang-kadang hidup jadi Okay, ke, terlut kan Ini mati dalam keadaan eh? Darah Saya nak pergi punuh Walau -wala, yang ya azubillah Saya nak pergi punuh Jatah itu, jatah ini Itu hari ya oh. Tapi Di akhirat sikit lagi Allah subhanahu wa ta'ala Tak say we aduk okay? Lepasnya duduk sore okay? Tak ada Kacuh lah kau Kacuh hari okay? Jadi menikah Menikah Boleh jadi setengah-setengah hari setengah, okay? Nak Duduk dalam na negeri ni tapi bila akhirat sikit lagi dia boleh menikah dengan orang Afrika kau, orang, orang orang putih ke orang Arab kau. Ha semua Allah Taala atur siap-siap belakok tu. Sebab itulah nabi ayat katanya, Allah terimanya doa Asiah maka Asiah akan jadi isteri nabi di dalam syurga sallallahu alaihi wasallam. Masuk cerita di dalam ayat ni tatkala saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memomoknya dah temung dah siapa temung-temung tu Yaitunya Asiah temung Nabi Musa dekat peti membuka peti tengok pak ah budak comelnya tuhan pun atur siap dah siapa temung dengan budak ni dia akan berasa kasih sayang lalu tu lah Asiyah pun ambil budak iaitu Nabi Musa masuk di dalam istana royak kepada Firaun kepada suami dia katanya kita jumpa budak seorang duduk dalam peti tak tahu katanya mari mana ginilah kita ambil dia sebagai anak kita lah ha ni tengok Asiah kecik tu waktu tu Firaun sedang-sedang dok temuh baka nak bunuh budak yang mipi, yang yakin katanya seorang budak akan mari perenik kerajaan dia tapi apabila Asiyah kecik lagu tu kita ambil lah budak ni, jadi anak angkat kita lah jadi anak pera kita, lepas tu kita caralah kalau dia lagu-lagu mana pun, budak ni akan jadi duduk dalam istana kita Masya Allah, Fir'a'u apabila dengar Asiyah kecik macam tu jadi lembu rasa eh, tak apalah kalau begitu, kita pakai amik lah Hatulah, kakak Tino Nabi Musa jale-jale-jale masuk dalam Istana, dah budak, budak kecil, budak, budak dah tengah-tengah pek, dah tengah makin susu, ciraklah apabila dia jaga, dia teriak, dia nak makin pek. Inilah Allah rakyat katanya, kakak Nabi Musa pergi tanya orang di dalam Istana, Hal adullukum ala may yakfuluh? Mahukah aku tunjukkan ...kamu kepada orang yang boleh memeliharanya. Nak no, tak? Ada orang seorang. Ha, nak -no, ayat katanya... ...kakak Nabi Musa pun kecek... ...ia tak ada rayak katanya... ...ni adik dia ni. Dia tak ada rayak. Ni adik dia ni... ...mak dia buh dalam peti peranyu. Rayak lah gitu kat. Ha? Pakatai hong ha, ni. Gitu no, gitulah. Ni nak ayat katanya... ...ulamu ambil daripada cerita kisah nabi musa ni gig bubuh dalam hal apa cara kita kecek cara kita muamalah dengan orang kadang-kadang tak mesti kita kena ayak terung pai terung tapi royak benda pasal lain searti dengan dia kakak nabi musa yang tanya nak dak orang hok boleh peger budak ni ha tu godiknyo orang tino daya tak perut besar ya tak beranak susu ya tak tubik tapi orang tino perut besar patu ia beranak dengan sendirinya susu akan tubek. Firaun pada masa tu pun jadi tak tergamam katanya "Eh, pas apa nak pega budak ni? Susu dia kena ambil mana Cek anak. Ngapo? Orang dia ada orang tino dia ada susu, dia kena ada anak. Maka alhamdulillah Tuhan pun qayak. Ngapo? Faraj'nak ila ummik kay taqarra'ainha wa Maka dengan jala itu kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang tenteram hatinya Ni tu hadwayat ketika Nabi Musa umur tua dah tapi riyat riang rao kepada Nabi Musa mu ingat ada masa kecil-kecil dulu aku buat klik semula Mung kepada makmu supaya makmu tidak risau tidak apa tidak berasa serabut hati dia boleh klik semula boleh makan pet semula sebab dalam cerita dalam tafsir riwayat katanya Firaun dengan keluarga dia ni dah pergi cari orang tino cari cari cari orang tu siapalah boleh perro ni budak ni ni apabila minta maaf dah eh? dia riwayat dalam tafsir tiap-tiap kali orang tu buka dada nak beri susu kepada Nabi Musa Nabi, Nabi Musa tak tak tak makan pet Aku hulur tak tahu tak tahu sahih. Tak sahih. Tapi apabila klik kepada mu' dia makin selalu rasa sedih. Ini nini cerita yang Allah Taala royak supaya ibu Nabi Musa ni tak berasa kecut hati. Oh, anak dia klik semula kepada dia. Sebab apa? Sebab Allah Taala wipe kepada mu' Musa. Aku akan buat klik semula ni budak ni. Walaupun mung peranyuk dalam peti. Tapi dia akan klik makan susu mung semula. Semula Mung akan pera budak ni. Walaupun dia duduk di dalam istana. Tapi mung pera, pera, pera, pera, pera. Siapa kau yang pahpek? Dan akan duduk di dalam istana. Nah, ini cerita je tak habis lagi dah. Tapi masa sudah pun habis. InsyaAllah kita akan sambung semula. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa, wa sallam wa sallam wa sallam